pontada, pois a bailadora que bonita Pois Eu sou un músico nacin na Coruña, sou músico do ámbito tradicional. Os meus instrumentos son sobre todo os instrumentos de percusión de man, como as pandeiretas e os pandeiros. Taménto coa gaita, pero quizais o instrumento co que máis me identifico é precisamente a pandeireta. Non solamente o trax. Escoitaba a música dos 80, da estranxeira, por exemplo, escoitaba de Police ou a de Hugh ou a Pink Floyd. Escoitaba tamén a Golpes Baixos, que era un grupo de Vigo que me gustaba moito. E despois escoitaba tamén moito a Milladoiro, a fuxen os Ventos, a Mancio Prada e a Saraivas. Sobre todo esos catro grupos, porque lle gustaba moito a papá e a mamá e me levaban sempre a ver os concertos deses grupos. Así que me criei de alguna maneira na miña mocidade escoitando esas bandas. Teño que confesar que na adolescencia estou un pouco perdido, que non... Eh, eh, non teño demasiado coñecemento sobre, sobre que tipo de música escoitan e soname algo como a todo o mundo, esto de Cetangana e todas estas cosas, pero teño que confesar que non non estou moi ao tanto inevitablemente chegado a unha idade precisamente esa na que ti te revelas un pouco contra digamos que contra a inercia da propia familia e buscas o teu propio espazo e a tua propia música tamén no teu propio espazo, necesitas Vivila ti en primeira persoa, non vivila dunha unha maneira, digamos, que tan coral, coa túa familia, cos teus pais, non? E eu creo que en ese sentido aí nos perdemos o, as cannes, nas que se moven os adolescentes e a xente cando chega esa idade. Creo, teño a sensación. E con respecto a iso, creo que probablemente o problema de desconexión entre a música galega e, e, e esas idades sexa que as canles están copadas por música foránea e por música non estrictamente galega. Para o cal, seguramente un xeito de mellorálo sería que, por exemplo, redes de difusión, como pode ser a televisión galega, as radios tamén comerciais, etc. Eh, pincharán música da que, da que tamén nos facemos. ¿no? Eso é un déficit que eu creo que aquí en Galicia, e por extensión no no resto do Estado español, cando menos. O meu público, é, a efectos de idade, é tremendamente transversal ou familiar, para, enten, para que me entendades. É dicir, que ven xente dende de rapazada moi nova, moi nova, de, moi nova, cando digo moi nova, de 2 e 3 anos, ata xente moi maior, incluso de 70 e 80 anos. Mais da, do habitual, quero dicir, que o meu público, en ese sentido, é moi moi familiar. É, e non sei, tampouco sei explicar o porqué, pero debe de ser porque a música popular e sobre todo esta música popular cantada ten algo que, que implicitado no nome que é tan popular que a xente se sinte moi identificada pues, cantando os estribillos e bueno, e hai unha especie de conexión non sei se si, si debida a noso propio ADN como galegas e como galegos pero, pero é moi familiar o meu público As nosas visitas periódicas aos centros de ensino cótanse con, digamos que con encontros felices. Es decir, eu este ano foi non sei a, a Curtis, me parece. E non se se anvelle de Suarna tamén. Cada ano procuro visitar un par de centros. Non? É moi difícil atender a, a, a, a todas as peticións, pero si sí me gusta visitar dous ou tres centros e, e, e os, os encontros son sorprendentes sorprendentes dun xeito bidireccional. Eles se sorprenden porque moitas veces non coñecen, nin nos coñecen, nin coñecen a nosa propia actividade, nin as cousas que facemos, e nos nos sorprendemos tamén do interese que suscita o que, o que facemos e o desconhecemento, en ese sentido eh, de doble dirección. Creo que os, os centros de ensino son lugares especialmente sensibles para chegarlle esa música á xente máis nova. E, ademais, teño que dicir que por parte da, dunha porcentaxe moi alta das equipas docentes vexo moita sensibilidade en ese sentido, porque nos chaman. Sabes? Nos chaman porque teñen esa preocupación e porque detectan ese, esa desconexión non? e ese problema. Eu creo que quizá o problema non este tanto aí, ainda que creo que sí que é un espazo como para cultivar iso, non pero que despois o estímulo fora, de, fora dos propios centros, tamén ten que chegar de, de algunha outra maneira. Non? É dicir, o resto das canles, as que os propios cativos acuden, chames internet, televisión, radio, etc., etc., tamén ten que axudar ou acompañar. Non? Pois mando un saúdo para toda a xente deste de, de proxeto maravilloso, dos da nosa música. Temos unha música maravillosa en Galicia, hai que descubríla para disfrutala. Eh, e nada, que cando nos besamos daremos moitos bicos e unha aperta moi grande. Viva a música galega!